אלן, היום אני רוצה לדבר על איך אנחנו בוחרים את כלי השיווק בדיגיטל אבל שנייה לפני שאנחנו נגשים למשימה הזאת אני רוצה שנחזור למשהו שהוא הרבה יותר בסיסי בתוך העסק שלנו וזה הגדרת הקהל כל עסק, עוד לפני שהוא אפילו יוצא צריך להבין מי הקהל שלו קבוצות גיל, מגדר, תחומי עניין, דמוגרפיה כל דבר שנוכל להגיד על הקהל הפוטנציאלי שרצוי ואנחנו מכוונים אליו את העסק שיקנה מאיתנו אוקיי? הדבר הזה בהגעה המקצועית שיווקית נקרא פרסונה מי הפרסונה שקונה מאיתנו אוקיי. עשינו את זה, בין אם עשינו את זה מזמן ובין אם עשינו את זה עכשיו עכשיו אנחנו יכולים לגשת למלאכת בחירת כלי השיווק הדיגיטליים והעיקרון הראשון שאנחנו הולכים אליו זה אם הגדרנו לעצמנו קהל, בואו נראה איפה הוא נמצא. ניקח כמה דוגמאות פייסבוק. רשת חברתית הגדולה ביותר בעולם מכילה בגדול את כל האנשים שנמצאים מגיל 14 צפונה הצעירים והמבוגרים נעבור לדוגמא מספר 2 אינסטגרם באינסטגרם יש כבר שיפטינג של הגילאים קצת הגילאים המבוגרים לא נמצאים שם הגילאים הצעירים נמצאים שם הרבה יותר אפילו מתחת לגילאים של פייסבוק דוגמה שלישית טיק -טוק. נכון לרגע ההקלטה של הסרטון הדרכה הזאת, מי שנמצא שם במסות שלו ללא עוררין על כל על כל האוכלוסיות האחרות, זו אוכלוסיית הילדים. כמובן שלאורך זמן, וזה קורה בכל רשת חברתית, יש איזושהי תזוזה, וגם אם היא מתחילה מהחברה הצעירים, אז המבוגרים מתחילים לעבור, אבל אנחנו מדברים על המסות, אז המסות נמצאות אצל הילדים, לפחות בנקודת הזמן הזאת, בטיק טוק. אוקיי. הבנו איפה הקהל שלנו נמצא, אנחנו כבר יכולים להתקדם עוד עוד שלב אחד בבחירה וההתקדמות הזאת היא נעשית בשאלה על תוכן איזה תוכן אנחנו יכולים לייצר והאם הוא יכול לשמש אותנו בתוך רשת חברתית כזו אחרת שוב לתוך הדוגמאות, פייסבוק פייסבוק פרסום שלה מתחיל למעשה מתוך הטקסטים הטקסטים מוצגים ראשונים ורק אחרי זה הגרפיקה זה לא שהגרפיקה לא חשובה, היא חשובה מאוד ופייסבוק אפילו תורכים להזכיר לנו זה כל הזמן שהגרפיקה ככל שתהיה איכותית יותר תשיג לנו חשיפה אורגנית גבוהה יותר אבל עדיין מי שפותח את ההצגה, את השוא, זה מי את השוא, זה הגרפיקה הגרפיקה היא זו שמוצגת לנו בתוך הפיד ורק לחיצה עליה ופה מי שמקבל את תשומת לב כמו שאמרנו זה הגרפיקה דוגמה שלישית טיק טוק בטיק טוק טקסט פחות חשוב בסדרי גודל והחלק שחשוב זה לייצר סרטון שיעביר את המסר בכל צורה שתבחרו ואז יש לנו פה שוב פעם איזושהי אסטרטגיה תוכן שחייבת לא כל עסק יודע לייצר את כל הסוגים של התכנים בצורה אופטימלית. ניקח עסק כמו שלי, שהוא שנותן שירותים ואני מניח שיש הרבה מכם שהם גם כנותני שירותים תמונות זה משהו שקצת כשי יותר לייצור. אנחנו יכולים לייצר תמונות שמצלמות אותנו, מצלמות אותנו עם לקוחות אבל בשורה תחתונה זה לא משהו שזורם לנו ונמצא אצלנו כל יום כל היום שאנחנו יכולים לייצר חומרים. לעומת זאת, בטקסטים אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד חזקים, וגם בסרטוני הדרכה אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד חזקים. בהגדרה פייסבוק היא יכולה להיות רשת קלאסית עבורנו, והמקבילה שלה בעסקים שמתעסקים ב-B2B זה הלינקטינג. אוקיי, שנותן שמוכר שירות, מוצרים, סליחה, יכול לייצר הרבה יותר תמונות. יש לו מאות אלפים עשרות אלפים של מוצרים תמונות זה משהו שהוא פשוט לרשת לגשת לרצפת המחסן או רצפת החנות ולהתחיל לצלם בלי הכרה סביב זה כמובן שהוא יכול לייצר גם סרטונים אבל אולי הוא פחות חזק בטקסטים ויש כאן איזשהו עניין של לבוא ולהגיד האם פייסבוק אני לא עונה על השאלה הזאת אבל האם פייסבוק היא רשת שהיא בפרסט פריורטי שלי או לחילופין דווקא אינסטגרם או טיק -טוק? שאלה מעניינת, לא? טיק טוק, שוב פעם, סרטונים, חוזר לבעלי השירותים, נותני השירותים, מי שלא יודע לעמוד מול מצלמת וידאו, לא רוצה, מפחד מהמצלמה או כל מיני כאלה, אין לחפש בתוך טיק טוק, לפחות לא בשלב אז זה, עד שהוא ישלים את הפער, שהמצלמה הופכת להיות חבר ולא אויב, נקרא לזה ככה בלי מילים שלי להיות אוקיי. אז עכשיו אמרנו, יש לנו קהל מצד אחד, תוכן מצד שני, אנחנו יכולים לגשת לבחירת הפלטפורמות. איזה פלטפורמות מתאימות לנו? והחלק החשוב להזכור, שאנחנו רוצים יותר מפלטפורמה אחת. עכשיו פה נכנסת פרדיגמה שאני שומע אותה מדי פעם, וכל הזמן. אוקיי, יש לי את הפייסבוק, למה אני צריך עכשיו גם אה, יוטיוב? או למה אני צריך ניוזלטרים? אז אני אענה זה. כי החטיפות ש אנחנו מסיקים בכל אחד מהפלטפורמות האלה, חטיפות יחסית ניזARIות. אנחנו מדבר כמובן על חטיפות אורגניות, ש מעלים פוסט בתוך הפייסבוק, הם לא קוראים בו משהו יוצא דופן, אנחנו מקבל חטיפה של חוסים בודדים, ברמה אורגנית. ועכשיו אנחנו נשלח ניוזלטרים, אז גם אם יש לנו מה אנשים שקיבלו תמליל מילה, רק חליק קטן מה מפתחו הת, הת, הת, הת, הת, הת, הת, הת, הת, לא עוברים את ה-50 אחוז הם נמצאים אפילו מתחת ל-30 אחוז או סביב ה-30 אחוז, והרוב נמצאים בכלל ב-10, 15, 12 אחוז או משהו מהסוג הזה. שתשימו לב, כאילו, אני מחזיק הרבה מאוד קהלים גדולים, אבל רק חלק קטן מהם נחשף באמת באמת לתוך התכנים שלי. כלומר, גם אם תהיה חפיפה מסוימת על החלק הקטן הזה ובן אדם מסוים יראה את הפוסט שלי וגם ירקבל את ה אותו, בסופו של דבר כמות האנשים שתעשה את הפעולה הכפולה הזאת היא מאוד מאוד קטנה וכשאני מפרסם בשניים אני כבר מרוויח שלם שהוא יותר גדול מכל אחד מהחלקים בנפרד ואם אני מפרסם בשלישי אז אני ארוויח עוד חלק ולכן אני צריך לעבוד בכמה כלי שיווק בלי להתייחס למאמץ שזה דורש מאיתנו ועוד שנייה אחת אנחנו נתייחס למאמץ אבל העיקרון שאני רוצה להשיג מקסימום של חשיפה ומקסימום של מעורבות בקהל הפוטנציאלי. אז בואו עכשיו נתייחס באמת למאמצים. ברור לגמרי שעסק שנמצא בתחילת דרכו אין לא משובים של כסף, לא משובים של כוח אדם ואפילו לא משובים של זמן כדי להתפעל הרבה מאוד אפליקציות. בסדר, מקובל. אז בואו נסדר את זה לפי סדרי עדיפויות. בואו נבחר קודם כל את הפלטפורמות הכי משמעותיות, נתחיל לעבוד עליהן וככל שנתקדם בזמן נכניס עוד אחריהם, לפי סדרי, לפי סדרי עדיפויות ואיך נקבעת סדרי עדיפויות? שוב פעם לפי הקהל, לפי הגודל של החשיפות שאנחנו נשיג והתכנים והקלות שאנחנו יכולים לייצר את זה אז שכל אחד יסדר לו את סדרי העדיפויות ויתחיל לפעול לפי הסדרי העדיפויות האלה אז אם עד עכשיו לא עשיתם את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו לאיכו תעשו את הסדר הזה תחשבו טוב טוב תעשו את החשיבה, תתחילו לפעול בכיוון. אתם תראו שהתוצאות, אנחנו יש לנו בשיווק הדיגיטלי, יש לנו את כל הכלים למדוד את התוצאות, יתחילו להופיע, אם זה באלמנטים של חשיפה, ואם זה באלמנטים של אנשים שקונים מאיתנו. אבל תיגשו לעבוד לפי המתודולוגיה הזאת. והדבר הכי חשוב זה, שכשאתם הולכים ועובדים לפי המתודולוגיות האלה, ואתם הולכים לכיוון של עסק חזק, אני מאחל לכם שתבנו גם עסק מהנה, כדי שלא תקומו כל יום לעבודה, אלא תקומו כל יום לפן. ועד אז אני מקווה שתהיו בהרבה עשייה, ואנחנו נתראה בהדרכה הבאה, שאני מקווה שתתרום לכם גם כן. אז עד הפעם הבאה להתראות, לכם יום שבעולם.